τα πλαίσια της εξαμηνία διαδικασίας ε, ε, ε, καθορισμού των στόχων για το επόμενο χρονικό διάστημα, καλώς ήρθατε και πάλι ε, στο Μέγαδο Παξίμου, σε όλη την, την ηγεσία του ε, Υπουργείου. Ξέρω ότι έχει γίνει πολύ σύστηματική δουλειά, θα το ψάμενο, σε πολλά μέτωπα από τα οποία είναι απολύτω κρίσιμα για την καθημερινότητα των, των πολιτών. Και νομίζω ότι είμαστε και μπροστά σε νέε εμβληματικέ πρωτοβουλίες, με, με σημαντικότερη την κατάθεση ε, του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου εντός των επόμενων εβδομάδων, για το οποίο έχουμε μιλήσει αναλυτικά. Ε, αλλά πέραν αυτού, έχουμε πολλά άλλα ζητήματα να ε, συζητήσουμε σχετικά με παρεμβάσεις στην αγορά ε, εργασίας, τα ζητήματα που αφορούν στην πρόνοια. Το νομοσχέδιο για το ε, επίδομα γέννησης ε, θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στο Εθνικό Κιλοβούλιο και με μεγάλη χαρά ε, βλέπω ότι και στον οργανισμό ε, απασχόλησης εργατικού δυναμικού υπάρχει μεγάλη κοινωνικότητα με νέα καινοτόμα προγράμματα ενεργειακών πολιτικών στην αγορά εργασία, τα οποία και πιστεύω ότι θα γεφυρώσουν πολλέ από τι διστοκίε και, και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν καθώ είναι κυρίω νέε ευκαιρίε σε ανθρώπου να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασία και βέβαια και τα συγχαρητήρια μου στο τεχνολογικό. Κομμάτι τη της δουλειά που έγινε, το οποίο και αυτό είναι ε, ε, η Υπουργέ μου, η Τσεχική Οπότε και πάλι, ε, καλώ ήρθατε και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτησή μα.